મેણા નો માર્યો માળા જીવતો મોદી જાય છે આલ્યો જાય કાળ ને કેણી રહી જાય છે કે મેણું લાગે માર